Omat tietosi Finnassa. Yhdistä kirjastokorttisi Finnan omiin tietoihin. Valitse ensin oman korkeakoulusi Finna. Kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi. Nyt voit liittää kirjastokorttisi Finna-tilillesi. Kirjoita kirjastokortin takana oleva numerosarja ja PIN-koodisi kenttiin. Klikkaa Tallenna. Lainat-välilehdeltä näet lainasi ja niiden eräpäivät. Voit uusia lainasi valitsemalla Uusi kaikki lainat tai valita yksittäisen kirjan. Klikkaa Uusi valitut lainat. Näet lainasi uuden eräpäivän. Varaukset-välilehdeltä näet tekemiäsi varausten tilan. Tässä tapauksessa ensimmäinen kirja on saapunut ja on noudettavissa 13. syyskuuta asti. Toinen kirja on varauksessa, mutta olet siellä yksi. Omat tiedot-välilehdellä voit vaihtaa PIN-koodisi ja näet kirjastolle ilmoittamasi yhteystiedot. Maksut-välilehdellä näet myöhästymismaksusi ja voit maksaa ne verkkomaksuna klikkaamalla Siirry maksamaan. Voit maksaa myöhästymismaksusi myös kirjastossa. Lainakellon raja on 10 euroa, sen jälkeen et voi lainata, varata tai uusia aineistoa.